Ну, звати мене Христина Милинчук, я проживаю у Львові, приїхала сюди зі Львова і, власне, я є митцем. У Львові професійно займаюся художнім склом, маю майстерню і роблю такі ужиткові речі для дому, посуд, декор, а також такі мистецькі речі з художнього скла. Сюди приїхала на резиденцію мистецьку, і, власне, так фактично і через війну трошки, і на резиденцію. І тут більше працювала вже як художник, малювала, бо такої нагоди у Львові не особливо маю, більше займаюся художнім склом, а тут прийшлося вже працювати в інших матеріалах. І власне, коли приїхала сюди на резиденцію, було дуже складно вирішити на, на яку тему я буду працювати з якою темою, тому що емоції через події в Україні були дуже складними, було дуже важко себе взяти до рук, зрозуміти, що я хочу робити, себе якось зорганізувати, вибрати тему, але все ж таки вирішила, якщо я є в іншій країні і маю таку нагоду розказати про свою країну, то все ж таки присвячу цю виставку Війні в е, Україні розкажу е, про свою країну, що насправді відбувається, але методами художніми, зображальними. І це для мене було дуже важливо, бо я через е, засоби художні могла висловити, і що я думаю, що я відчуваю, а також е, тема моя була «Кордони», тема моя була однієї виставки, іншої виставки тема була е, Знаки, символи, це я присвятила виставку е, такий, е, такому захопленню у своєму краю, я розказала про те, що е, що нас ідентифікує як Україну, і це є також наші, як, як націю, і це також є наші границі, тому що були порушені границі не тільки територіальні, але й особисто кожної людини. І я розказувала про традиції своїми роботами, розказувала про традиції, про ремесла, про, про те, що робить нас українцями. Матя, вже зважаюся.